Якщо не секрет, і можете сказати, де зараз саме перебуваєте, плюс-мінус напрямок і яку роботу зараз ведете? Бахмутський напрямок, південніший Бахмут. Е, Що ми а... ведемо оборону роботу, оборонні дії проводимо стабілізації на деяких ділях. Щодо бахмутського напрямку, російська пропаганда за ці останні два дні просто море фейків викинула і про 500 ліквідованих найменців, якихось, про те, що місто Соледар в котлі. Що ж насправді в Солидарі відбувається зараз? Все те ж саме, що було до цього в Рубіжному, в Сіверодонецькому. Все те ж саме. Просто пропаганда, не слухайте, і все буде добре. Іде війна, ми всі розуміємо, що війна не така проста, як би хотілося, є втрати з обох сторін, але з нашого досвіду мінімумом один до п'яти в нашу користь. Тому чисто арифметика, на нашу користь, прийматися немає за що. Сол... за планом. В... в Соледарі наші війська ще є, що обороняють місто ж? Так, частина Соледару, за останню інформацію, що в мене є, бо конкретно я не в Соледарі, під нашим контролем. Також російська пропаганда... Зокрема, і вагнерівці самі е, говорили про те, що ліквідували двох, як вони кажуть, е, британських найманців ЗСУ. Насправді ж я так розумію, що це волонтери. Чи є інформація щодо них якась? Е, ні, про це не чув. Дуже багато людей з інших країн воює в підсом Ізламу. Е, тому все можливо. Якщо так, то вони померли героями і велика вдячність від народу України за їхню ціну. Сьогодні Генштаб повідомив про те, що на Бахмутському напрямку е, щонайменше 100 ліквідованих російських найманців, е, окупантів. Е, чи це стандартні числа, цифри, чи сьогодні якийсь особливий трофейний день? Багато Хто може дивитися на цифри і казати, що ось цифри однакові плюс-мінус від 500 до 700 по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту, це стандартно, стандартно відносно їхніх катар. Вони постійно атакують наші позиції, мінімум два рази в одній позиції, прощупують остатки місця, так би мовити. І дійсно на Бахманському напрямку 100% він дофіга. І 100 осіб це, можливо, навіть е не дорахували. Сьогодні був у нас дуже вдалий день. Перша, перша половина дня, сподіваюся, друга теж буде вдалою. Е дві атаки відбито, дуже багато трихсотих е у нашого ворога. Тому дійсно цифри правдиві. Ворог якось змінює тактику чи далі це закидування гарматним м'ясом? Так, їхня тактика змінилася і змінилася кардинально. В плані того, що зараз разом з ЧВК на нашому напрямку працюють і регулярні війська, штурмові війська. Вони посилають вагнерів з зеків з першим просто перевірити позицію. Ми конкретно наш підрозділ на це не вдається, ми чекаємо, поки вони підтягнуть ЧВК професійний. Потім вони йдуть штурм. Зазвичай їм не вдається. І вони відступають, потім заходять штурмові. Таким чином, вони, як мінімум, вибивають БК у нас, і їм вже легше професійним військам заходити. Ну, така в них тактика. Але на їхню тактику у нас є своя, тому ми швидко зорганізувалися і навчилися протидіяти. Чи техніка також е, окупантів якось покращила, змінилася останнім часом? Я б сказав би погіршилася. Пам'ятаю, рудужне їхні обстріли, їхні заходи з технікою. І зараз ну, просто небо і земля. У е, нас, як мінімум, зараз паритет. Це через те, що нам вдалося знищити їхні склади боєприпасів, так? В тому числі так. В тому числі так, це цілий комплекс дій, подій. По-перше, вони не розрахували кількість свого бекапу. Друге, завдяки іноземній техніці ми дуже ефективно ліквідовуємо їхні склади. У вас вистачає боєкомплектів, зброї? Цілком. По боєкомплекту, по зброї ніякого голоду ми не відчуваємо. В плані бригади, тобто піхоти. Чисто піхоти, озброєння ідеальне. Протитанкове, автомати, все є, все чудово. Звісно, хотілося б більше артиймати. Зараз багато, власне, про «Соледар» пишуть, говорять, сам Бахмут, Кордюмівка, чи там інтенсивність боїв зменшується, чи насправді все так само потужно? Ні, інтенсивність не зменшується і не зменшується. Їм дуже важливо до початку весни закріпитися, взяти ключові міста. А чому саме до весни? Е, бо тоді наші резерви будуть готові до контрнасу. Яка зараз погода на Бахмутському напрямку, як вона впливає на бойові дії? Фізична погода про холодну, а ментальна гаряча. Я загалом, як настрій, чи вдається вам хоч іноді перевести дух, хоч іноді відпочити від цих воснажливих боїв? Скажу так, що на день, що в нас немає втрат, а зазвичай так, воно і є, все спокійно відносно людських втрат, все в нас добре, все. То кожен день щасливий. Інколи, звісно, бувають погані дні, але це війна. Як хлопці сприйняли вчорашню новину про те, що Польща начебто вже буде давати леопарди? Наскільки чекаєте таке покращення у зброї? Звісно, позитивно. Леопард – це все-таки штурмовий танк. Тому тенденцію ми бачимо, відчуваємо вектор напрямок руху і просто чекаємо, Ярослава, чи такі новини, вони піднімають моральний і бойовий дух хлопців? Ну, моральний бойовий дух у нас хоч відбавляє, можемо поділитися з будь-ким. А такі новини, звісно, роблять посмішку на наших обличчях. На кінець, чи є відчуття, що так, ми будемо втримувати Бахмут, ми його втримаємо і далі будемо гнати цю сволоту далі? Я скажу так, у Генштабу своя задумка, у нас свої сили і треба на це зважати. Я впевнений, що в цій війні ми виграємо, переможемо, а гадати конкретно по Бахмуту я не можу. Я дуже вам дякую за розмову, я дуже дякую, що ви обороните наше, нашу землю. Тримайтеся, залишайтеся живими, здоровими і при, при, передавайте вітання вашим побратимам. Ми всі дуже за вас боліваємо. Обов'язково. Дякую за можливість бути почутим. Всім привіт від батальйону Свобода. Дуже дякую вам. Обійняв і прибіняв. Спасибі.